Катерина Булаш розповідає, для неї та її трирічного сина Романа дитяче містечко Казка – одне з улюблених місць відпочинку. До реконструкції полюбляли сином гратися на звичайному майданчику, де були гойдалки, гірки тощо. Жінка говорить, до оновленого містечка звикають. «Трошки зіпсувало враження, те що немає цих звичних дитячих майданчиків. Тобто ми їх потім знайшли, але воно все якось так було докупи. Всі ці гірки, лазалки там і так далі. Таке було враження, що їх усі так, так позібрали, зібрали. Я побачила, трошки засмутила, що там і було мало місця дітям. Це той самий ігровий майданчик, котре перемістили з одного місця до іншого. «Не подобаються, наприклад, ось ці бордюри, які може впасти дитина, і не побачити, зачепитися і впасти. Краще його застелити вже всіми всім, резиновими плитками, але в цілому тут все якісно. Якщо говоримо вже про ці платні атракціони, я там піднімала питання, мені здалося, що їх більше, але їх, так, я потім перерахувала їх менше, але вони ж так само не розраховані на вікові групи дітей, тобто там більше для доросліших дітей, наприклад, ну там на ту ж саму карусель я не зможу посадити свого сина самого, тому що там нема мір безпеки. І якщо ви вже так само ставите ці атракціони, продумайте про вікові групи. Хоче, щоб по дитячому містечку було більше безкоштовних майданчиків. Марина Шишко. Втім, оновлений парк подобається їй і її восьмирічній доньці Анастасії. До платних атракціонів відноситься нейтрально. «У мене найлюбленіше місце в касті це карусель. Ми пройшлися от зараз. Це гараж, що вже в мене донька вже виросла. А коли ми були поменше, тут була дуже гарна площадка для дітей двох-трьох років. Там дуже гарно для малих діточок. Зараз все це якось докупи, і ну, не дуже мені це сподобалося. Стало більше зелених зон, є нові атракціони, хай вони там коштують якісь кошти, гроші, але все ж таки вони цікаві, гарні, щось новеньке. Не можу сказати, що дуже дорого. Ну, звичайно, хотілося б, щоб дешевше це було. Там, может 30-40 грн. Ну, раз прийти, раз в месяц, то в принципе можно. За словами виконуючи обов'язки директорки дитячого містечка «Казка» Наталії Федець, будівельні роботи на території ще тривають. Наразі вирішується питання, де краще розмістити ігрові майданчики, до яких звикли відвідувачі. «Дійсно, місця мало. Воно ще в одному місті, але це тимчасово. Планується роботи ще по дитячих майданчиках, по ігрових, спортивних. Ми зараз працюємо над вирішенням локацій, де краще їх розмістити, працюємо над їхнім... Зовнішнім видом, естетикою всі. Ігрові, спортивні, дитячі майданчики будуть будуватися відповідно до державних підівельних норм, з дотриманням всіх правил. Плануємо робити більш гумове покриття, тому що воно є більш адаптоване під ступні дітей і буде безпечно бігати, щоб менше було проступів, відступів, ямок, щоб все було рівно». Стосовно атракціонів, які розміщені на території, на кожному є правила поведінки та прописані вікові категорії і навіть вага тіла. Ціновий діапазон встановлюється від роботи та амортизації атракціону, дані атракціони італійського виробництва. «Якщо порівнювати з парками, які є в Україні, середня ціна, наприклад, взяти парк Горького в Харкові чи парк в Кропивницькому, то у нас ціна нижча, ніж в цих парках на деяких позиціях. Деякі у нас однакові. Якщо брати Миколаїв, то батут з лабіринтом в ТРЦ, то там безліміт коштує 200-230 гривень, у нас 80. Зона мотоскового парку, якщо взяти мотосковий парк у парку «Перемога», то там за проходження маршруту ціна коливається від 120 до 180 гривень, у нас 80. За словами Олександра Скрипіна, атракціони цілком безпечні для дітей. На веселій каруселі, за словами чоловіка, не передбачені паски безпеки. На даній каруселі не передбачена заводом виготовлення ременів безпеки. Є вікова категорія, по якій заходять туди дітки. Діти, які зовсім маленькі, ми дозволяємо проходити з батьками. Вони спокійно садять своїх дітей, притримують і катаються. Манежні каруселі виконані всі в такому форматі по всьому світу. За словами підрядника, на території планують встановити додатково як платні, так і безкоштовні атракціони. Роботи планують закінчити в травні 2022 року. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.